Чорний. На чорний. А чорного у нас тут кольору немає. То в мене який кольор з тобою зміні? Червоний. Червоний. Заняття з пацієнтами дитячого психіатричного відділення провод психологиня Тетяна Кудла. Це дівчинка. Повідінкові розлади особистості в неї. Ми так займаємося з нею це є, на розвиток. Відмічаємо сьогодні кольорам. П'ять років і в неї ще братик маленький вдома є. Вона з мамою тут знаходиться. А цій пацієнтці 16 років. Вона каже, що лікується у лікарні вперше. Уколи роблять і таблетки дають. Вдруге перебуває на лікуванні у наново відкритому відділні 17-річна хмельничанка. Дівчина розповідає, що її привезли сюди батьки. У мене було декілька спроб самогубства, і в цілому я почувала не дуже добре. Ми звернулися до психотерапевта тут, і один психотерапевт поставив мені біполярний розлад, а інший мені не говорить діагноз, в якого я зараз лікуюся. За півтора місяця я тут вдруге. Я сюди потрапила вперше через сварку з мамою. У мене була спроба самогубства, і мене сюди привезла швидка допомога. За словами лікарки психіатрині дитячого психіатричного відділення Світлани Адамчук, найчастіше діти до лікарні потрапляють через сімейні сварки та проблеми у родині. Ці діти. Батьки або позбавлені батьківських прав, або постійні конфлікти, або батьки, які випивають, бувають і наркотики. зараз дівчинка, одна є мати, вживає наркотичні речовини. Буває насилля в сім'ї. І в таких дітей, звісно, на цій основі виникають суїцидальні думки. І вони поступають вже з намірами суїцидальними. Дитяче відділення, яке перестало працювати через пандемію COVID, відновили свою роботу 16 січня, каже заступниця директора з лікувальної роботи Це Галина Голик. У ньому лікуються діти віком від 3 до 17 років. Поновило роботу в якості 20 ліжок для надання допомоги дітям, ну, не тільки тепер в області, в минулому тільки в області, звичайно, в більшості, тепер звичайно з усієї України діти можуть госпіталізуватися і вже на сьогоднішній день госпіталізовано 14 дітей. Дітки є як з нашої області, так і дітки, які переміщені з інших областей України, звичайно, більшості зон, де йдуть бойові дії. До локдауну дітям надавали допомогу у відділенні неврозів, розповідає директор Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Володимир Демчук. Зараз, коли вже все ж стало, кількість дітей збільшилася, які потребують психіатричної допомоги, а за рахунок як жителів нашої області, так і внутрішньо переміщених осіб. Їх ця кількість збільшилась. Ми вирішили зараз розпочати нову роботу відділення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.